معركة من أشرس وأقسى المعارك التي عرفها التاريخ معركة قادها سيف الله المسلول معركة كان فيها عدد الجيش الفارسي أضعاف أضعاف الجيش الإسلامي ومع ذلك انتصر الجيش الإسلامي بفضل ذكاء خالد بن الوليد إنها معركة الولجة فكيف كانت تلك المعركة؟ تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي الكريم أخت الفاضلة لن ينتقص من أعماركم شيئا إذا وضعتم لنا الإعجاب بالفيديو السلام عليكم معركه الولجه هي اقصى واشرس معارك المسلمين فكيف كانت فاليكم القصه كامله بعد ان استلم ابي بكر الصديق خلافه المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدات الفتوحات الاسلاميه ضد الفرس وضد الروم وكان ذلك في ان واحد قبل أن تبدأ معركة نهر الدم التي تحدثنا عنها في الفيديو السابق، اتحدت قوى من الفرس لأجل التصدي للزحف الإسلامي، وكان كسرى ملك الفرس قد ولى قائدا جديدا للتصدي للمسلمين، وهو أندروس جار، فقد توجه على رأس جيش إلى أرض الولجه، وكان ذلك هو الجيش الأول. وأما الجيش الثاني فكان بقيادة الخبيث بهمن جازاوي، فكان يعد جيشه للانضمام للجيش الأول. وقد استطاع العسكريين الفرس أن يتوقعوا أن المسلمين على القرب من الولجة، لأن الجيش الإسلامي أنه يتجه ناحية الصحراء، ولا يقترب أبدا من أنهار أو بحار. لأن العرب وقتها لم يكونوا على دراية بالحرب إلا في أرض صحراوية ووصل أول جيش للفرس الذي كان تحت قيادة أندريس غان الذي كان وقتها أميرا على خراسان. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه على دراية تامة بأن الجيش الفارسي جيشا كبير فقد عين خالد بن الوليد في هذه المعركة عملاء وجواسيس لصالحه يأتون إليه بأخبار الفرص وعددهم وعتادهم وبالرغم من قلة عدد جيش المسلمين كان خالد بن الوليد على إصرار تام لفتح الولجة وأرض الحيرة فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتكوين جيش المسلمين وكان عدده خمسه عشر الف مقاتل وتوجه الى ارض الولجه بطريق المستنقعات وعسكر بالقرب من ارض الولجه وكان قريبا من معسكر الساسانيين وقد انضم الكثير من الجيش الفارسي الذي نجا من معركه ذات السلاسل إلى معسكر أندريس جار. وكان عدد المسلمين قليلا جدا وكان عدد الجيش الفارسي الأول في هذه المعركة وعشرين ألف مقاتل وكان خالد بن الوليد على معرفة أن الجيش الفارسي ينقسم إلى فرقتين الفرقة الأولى وهي بقيادة أندريس جار. والفرقة الثانية وهي بقيادة بهما جازوي فأيقن خالد بن الوليد على سرعة القتال مع الجيش الأول قبل أن يأتي إلى الجيش الأول الجيش الثاني فيكون الأمر صعبا على المسلمين فما كان الأمر من خالد بن الوليد إلا أنه قام بخطة عسكرية في منتهى الذكاء والحكمة وهي الانقداد على الجيش الأول من الخلف وتفريق شملهم. وكل ذلك قبل أن يصل إليهم الجيش الثاني وسميت هذه الاستراتيجية باستراتيجية الكماشة التي قد نفذها خالد بن الوليد وقد كانت هذه المعركة على أرض الولجة التي تتميز بسهل واسع وكبير على جانبي هذه الأرض جبلين عظيمين وفي اليوم الحادي عشر من شهر صفر فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بنشر قواته حول الجبلين وكان في ليلة المعركة أرسل إلى قائدين وهما بشر بن أبي رحمة رضي الله عنه وسعيد بن مارا وجعل كل منهما على كتيبة من كتائب المسلمين فيكون خلف الجيش الأول وكان الجيش الإسلامي يتمثل بقوات المشاة. وقد أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه بشر بن أبي رحمة وسعيد بن مارة أن يكونان خلف التلال ويخفيان كتيبة المسلمين التي كانت تتكون من ألفين رجل حتى يتم الانقضاض على الجيش الأول من الخلف إذا حان الوقت وكان كل كتيبة من الجيش الإسلامي ستهاجم جناحا مختلفا وكان خالد بن الوليد قد نفذ هذه الخطة بسرية تامة دون معرفة من بعض قادات المسلمين ليبقى الأمر سرا وأما أندريس جار فكان يعتمد في خطته على الدفاع وترك المسلمين يقومون بالهجوم حتى ينهك الجيش الإسلامي أمام هذا العدد الكبير من الجيش الفارسي فيقوم عليهم بهجوم مضاد وينهي امر المسلمين ولكنه لم يتوقع ان يكون خالد بن الوليد بهذا الذكاء والتقى قلب جناح الفرس مع الجيش الاسلامي وترك القائد الفارسي جيش المسلمين يقومون بالهجوم ولكن بعد قتل هازار مارب قائد القلب الفارسي ارتفعت عزيمة المسلمين ولكن بدأت القوات الفارسية بالهجوم المضاد وكان في ذلك الوقت قد أنهك الجيش الإسلامي وعندما رأى قائد الفرس ذلك أمر الجيش الفارسي أن يكون أكثر شراسة في الهجوم وبدأ الانسحاب الإسلامي انسحابا جذريا حتى يتلقوا من خالد بن الوليد خطة جديدة وبعد أن عاد الجند الإسلامي إلى معسكرهم وبعد وقت قصير أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه بإعادة الهجوم مرة أخرى ولكن هذه المرة قد أرسل إلى القائدين العسكريين ببدء الهجوم وكانت الكتيبة الأولى التي كان يقودها بشر بن رحم رضي الله عنه تهاجم الجناح الأيمن للفرس من الخلف وأما كتيبة سعيد فكانت تهاجم الجناح الأيسر للخلف من الجيش الفارسي فظن للجيش الفارسي أن عدد الجيش الإسلامي صار أكبر وبدأ يتضعضع قلب الهجوم الفارسي واستمر خالد بن الوليد بالهجوم على القلب، فأصبحت القوات الفارسية محاصرة من الثلاث جهات، فلم يبقى أمام الجيش الفارسي إلا الانسحاب، ولكن كان المسلمين قد أحكموا القبضة عليهم، فلم يتمكن أحد من الهرب إلا أعداد صغيرة، ولم يستطع القائد الفارسي أن يعيد ترتيب الجيش من جديد. وتكبد الجيش الإسلامي للجيش الفارسي في خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فما كان من القائد الفارسي إلا الفرار والهرب ولكن تمكن من الفرار باتجاه الصحراء العربية وهنا لقي حتفه من الجفاف والعطش وكانت هذه المعركة من أشرس معارك المسلمين فقد استطاع خالد بن الوليد أن يهزم القوات الساسانية بعدد قليل ولكن بخطة ذكية لم تكن متوقعة رحم الله خالد بن الوليد سيف الله المسلول القائد العبقري الفارس.